Darko, veš, da sem prav vesel, da bova dones nekaj za vinka pripravila. Sam nisem pa nikoli povedel, kako ste se videl spoznala. To je bilo šešt sajtov, ko si bil zaposlen boja v Luki Koper. Starite ti veš ti to, da si dovolj mali, da te to noc tlačim? De ne, veš, da se sam heca. Ti raj povej men, kaj bo dones pripravila za vinka. Sigurno bo neki z morja, a ne? Mogoče brancin na žaru, hobotenca pod peko, plastična vrečka na gredeli. Danes bom delala tako ribiško klasiko. Brodet, iz kotlička. Brodet iz kotlička? Mhm. Kaj pa kaj za delat? Mislim, to je pa en najbolj AIFOH recept. Vzamaš še en lambar, zajamaš po morskem dnu, kar dobiš noter, zakukaš in imaš brodet. Nimaš. Kako pa ti to pripraviš? Orada? Mhm. E, oradecov prerežimo pri glavi, zaplavutjo, en fle. Aha, pa misliš, da lahko ljudje doma tudi takole z to filirajo? Peti? Da ne, dela mojstra, če mojstra dela vaja, ne. Da pa še brancin? Tako. Isti postopek? Isti postopek za plavutjo, zrežem Aha. in po hrbni kosti. Aha. A pri brodetu velja tudi tako, ki je velja pri kakšnih na žico, da če več kot je količinsko skuhaš, boljš Ja, pa da odstoji en dan, Aha. seveda. Evo, ribice smo sfilirali, glave in kosti, pa speremo pod vodo in jih zlato rumeno zapečemo na masku. Ko se kosti zlato rumeno zapečejo, dodamo cel poper, lovore v list, timjan in zalijemo z dva deci vina belega, malo vode, in ko zavre, pobiramo pene dol. Če niste vedeli, od kje prihaja izraz ni pene, zdaj vete. Ej da, ko veš, sem razmišljal? Če bo midva kuhala tale brodetu kotličku, a je to še zmer žar? Mislim, ipak sva midva žar legende, a veš, nisva kotliček legende. Čeprav, če bo Vagdaj imela kakšno oddaja v straniščih, bi bil to the best naslov. Ampak sva žar legende, pa me zanima, a je ta recept za žar legende. poglej kaj se mene tiče, Je, vse kuhamo na ognju, ne? Ja, to je res. No, pa vse hrana dimi na ognju. To se dimi? No, potem mama žar. Se pravi, pa mama enega, ko zna kuhat, pa mama drugega, ko ne zna biti tiho, pa mama žar legende. Je tak? Je kaj? Je tak? Nea zna biti tiho, lepo te prosim. Kaj ti misliš? Kdo nea zna biti tiho? Je kaj? Ni res? Je kaj ni res? Nea, zna biti tiho. Jaz sem 14 dni tiho, 14 dni, dva tedna, brez prestanka, sem bil čisto tiho. A ti veš, nea, zna biti tiho, lepo te prosim. To je zelo zanimiva zgodba. Bismo jaz en tip, ki je kamion pa en stopar iz Nemče. Ampak ta stopar sploh ni važen, ker nima veze z zgodbo, sem poventi, da je bil tam. Nea zna biti tiho, lepo te prosim. No, in pol ta Jirgen, v bistvu bil je Helmut, ampak Jirgen je bil njegove ime tko, ker je bil na potvajanju gre in on je poklical svojo sestro v Obersdorfu. Samo ona je bila v Frankfurtu, ko po zimi Obersdorfu ful mrzlo in ošla rao v Frankfurt. Ampak to nima veze s to zgodbo, ker mi smo ipak tam stopali. Nea zna biti tiho, lepo te prosim. Kdo nea zna biti tiho? No, in ko sem bil 14 dni čistih, presežem. V kotliček dam olivno olje. Šalotko in česnjo, da zadiši. Mm, von po česnu, obijalc mapirjev in prvi zmenkov. Dodamo še korenček, olive, kapre in suh paradižnik. Ha, suh paradižnik? Evo, takole pa jaz zgledam. K na soncu so še paradižnik po prvomajskih. Res, takole zgledam. Začinimo še z majerovnom, timjanom, lovorom, In na koncu še damo listek žajbe. Hm. Ti, kva pa kakšna riba? Mislim, a vzdal kakšno ribo v ta recept? Ker meni se zdi to malo čuden, a to je take gorenjske sorte recept. Noč čudenega, če štajrt dela brode. To je tako, da bi istok makar pisal recept za gibanico. Dodamo ribi osnovo, paradižnikovo omako in žličko sladkorja. In počakamo, da zavre. Da zavre. Ko hitro paš zavren, kdaj paš zavren? E še enih par tvojih pripomb pa bo, ne. A ja, a misljš, to glede Brodeta ali... ...bom tih. No, v glavnom, Helmut. Ni bil Helmut, bil Jurgen, negova sežnaš, pa ni vedela, kva dela. In on je prišel do nje, a sem ti povedal, to je pa čist druga zgodba. No, in zaradi tega v Amsterdamu ne smiješ več voza tunga, tandem bicikla brez čelade. Res, prosežem. Navarjamaš, priključ v Amsterdam, povpraš. V našo osnovo damo prvo hobotnico, na to še lignje in počakamo, da se zmehča. A, ah, a pa imamo še malo cajta. A ti lahko pa povedi zgodbo o Ingrid? Isto nemka. Med tem časem, ko čakamo, pa lahko pripravimo kruhek in česn. Mm, no, Ingrid je bila ful visoka bejba. Mislim, da je imela ene dva metra. približno dva metra in to brez klobuka. Ful tako, <tus> kot se Ne, V I še še fileje, brancina in in In lososa. lososa. Lososa? thing. It will be a little pa ni than a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little do of a little tole bo a little bit of a little bit of a little bit of minut. Da bo Miha imel kaj zadelat, pa bo pripravo žar. Žar? A potem bova žarla. Bomo imeli žar. To, potem bojo žar legende. To bi deli Darko. Uuuu! Popečem kruhek lepo na tremo z česničkom. Mm. Žar briskete, to me pa spomne na eno zgodbo v Italiji, smo bili in ti povem, In preden se, kdo v kuhni razgovori, je naš brodet Končan. postrežemo pa ga lepo z olčnim oljem in svežim petršiljem. Mmm, veš kaj, dokler Vinko ne pride. Ljubljana, 84-ga, jaz sam, mrz, mrz dokusti in ti ne povem, koliko je bilo v težko pri srcu, ko sem videl, da so ljede gledali. In pol ko oni zagledajo ja. v mene, niso vedeli, da... No, je, je, ka bi so prišli naprej...